Hello. طيبة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عسى خيري في داره عما اخوك اللي معك ما علي الغبار سطع ما اجمع الوافعة الخيري في داره ورفعك موازرته الوفافة الوجود احرار قال انت غدال ضجمي بغداله من عيالي عمسا اللي تسرها الخوي والجال العطفه اللي تعشق الطيب والكاره